إسمعي، <سؤال> oh <my سؤال> <my God>. إسمعي، <سؤال> السلام عليكم انا حمزه طبعا انتم مستغربين ليش طلع قناتي بن عمي الدكتور محمد غناي، انا راح اخبركم ان شاء الله الفكره كامله فكره هذا الفيديو كامله، يعني محمود اسوى اجانا على اسطنبول اجى عند محمد اللي هو عمي زياره وتعرفوا ان محمد ومحمود اسوى يعني اصحاب من زمان وبيجوا على بعض كثير، يعني هان فكرت اني اعمل فيه مقلب ان محمود اسوى بيعمل مقلب في الناس ابصر شو انا هان بدي اعمل فيه مقلب، فكره الموضوع انه راح تكون راح اتصال من مديري في الشغل راح يقول لنا راح نخصم عليك خمس ايام ليش تاخرت على الشغل؟ فهنا راح تكون يعني زبده الموضوع، هنا راح تكون فكره الفيديو، راح تبلش محمود من هذه الناحيه، او قبل ما نبلش الفيديو انا تعرفت على محمود اللي سواه عن قرب والله انه شاب محترم جدا يعني بيدخل القلب على السرير، فانبسطنا مع وطشينا وزهزهنا، فطبعا هو راح يستغرب كثير يعني، يقول طب هذا البارح كنت طاش معه مبسوط معه شو ماله ليش تغير؟ ليش صور هيك؟ شو فيه ابصر؟ فالله يستر، فنهايه يعني اي شيء راح احكيه في هذا المقلب راح يكون من وراء قلبي يعني ما بما بمحمل الجد يعني،, يعني اي شيء بحكي هذا بس هيك سيناريو على الفيديو حصير. طبعاً إحمد أخويا معي في الفيديو السلام عليكم تابعوهو معي تنشوف شو راح يصير شباب وين شباب آل تعال بعدها عليك عليكم السلام ورحمة الله. يلا بينا برا. الله يا مدير. يعني الحمد والله ايه ديجا. انا مش اجي يعني. الصوت الاصلي؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شو بس اغلب التلفزيون احكي اجي هون شو اه. كمل مش فاهمك كيف بدرب عليك بكرة؟ لا يا حمي انت سجلت يعني على كيف بدرب عليك بكرة أوه أوه تتك تتك. تتك اذا آه تمزح انت تهتك صلا؟ الاضيشون اذا ما من انا حكينا لك في في شاب صاحبنا من السنة وضليني. ما حكيت لك شو جايت جايت جايت جايت ما بقدرش يا عمي اجي بكره، ما بقدرش اروح، يعني ساعات بدك تحجز تذكرة وتذكرة شو هي؟ بفكرها بسيارة الشغلات. ما بقدرش اروح بكره يا عمي، ما بقدرش. ساعات في بدك تحجز تذكرة وبدك شو؟ انا مش بدي اروح، وانا حكيت لك قلت لك انا بدي اكمل، في شب بيستنى، قلت لك في 15 شهر ل 20 شهر مشوار. يا زلمه بلا اداره بلا شو اسمه، ما ليش علاقة. اذا ما حل عني اسمعت بدك تخوت علي لا ينسى خلص طير طير بعدين بحكمه طير يا زلمه ما في يا ولد؟ يا زلمه شو هالبيضة الزفت شوالك يا ما بعرف رد علي المستشفى قال روح بكره يعني طب شو روح بكره يا زلمه والله انا عمري ما حطيت حالي في مواقف سيئه كلها من وراك يا زلمه شو من وراك؟ كلها من وراك انا والله مروح في 15 شهر حكى انا حكيت لبنيه الشيخ خليك الحمد لله شو اللي صاير انت شو شو اللي متصير عليك يا زلمه شو بيه؟ يا زلمه بقول لي روح بكره المستشفى كيف بدي اروح بكره انا بدي احجز تذكره كيف بتروح؟ بقول لي اذا ما روحتش عليك خصم خمس ايام او ابصر شو وين داره؟ هلا انت مش اخذت اجازه؟ انا اخذت اجازه ل 15 الشهر طيب اه طيب وانت حكيت معي حكيت معي وقلت خليك ومددنا طيب فبحكي لي ما بزبطش والاداره مش موافقه طيب, طيب فانا طيب. حطيت حالي في موقف مش لا يعني هو مش الزلمه قال لك يا حكى لك انه بتمددها يا هو كله هو حكى لي مددها بس مش موافقه للدور ابعد يا احمد كنت ضغط على بالشغل بقول لك شو أنا كنت بدي اروح ب 15 ليش تحكي لي خليك يا عمي يا بتقول شوف صاحبك انا بدي اشوف صاحبي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شو صاحبك؟ والله ما انا فاهم عليش شو صاحبك؟ شو بتقول انت يا طب شو المشكلة يعني انا أيه؟ بدي كنت بدي اروح 15 الشهر قلت لي في صاحب بدي اجينا خليك التقي فيه أما انا ما بدي صاحبك ولا بدي اشوف ولا بدي اتكيف قصدك العساوي؟ عساوي؟ ما عساوي انا هيك حر يا عمي انت وكانت في مشكلة يعني طب انا مقيفه طيب حاس حاس, حاس بامور انه يروح 15 شهر، بتقول لي كمل كمل، بديش كمل يا اخي بديش اشوف هذا الشهر مش مستاهله يا رجل مش مستاهله، عشان عيب عليك بحكي عنك عم ما بدي ونعم عنك. نعم عيب عيب عليك، فكرتك تمزح في الاول بس انا عندي ممزحش انا عندي بس انا عندي مش فاهم شو خصمين له خمس ايام بقول لك، عاد الاداره خصمت له خمس ايام عشان نمدد وشو ليش موافقين على التمديد تاعة انت حكيت لي يعني عشان, عشان, عشان لا هو حكيت لي بظل عشانك وشوفك وهيك ومش عارف عاد بنعمة خمس ايام مش مستاهل نعم عم خمس ايام يعني انا, أنا أندي أندي انت أيوة. يعني خمس ايام عندي بشويه صاحبك عم. أيوة. حرنا أنا نايك بتحكي يا عم بزاعة. انا هيك بدي احكي انا انا انا بحكي عيب عليك الشاب قاعد يعني شو يسوي له يعني اذا انت من انت بتحكي ابن الحلال محمود طيب بس شو المشكله؟ ليش يعني تتدخل؟ بدلق... كل تتدخل شيء شيء بصير من من وراي من عم شوف عليك، المبدأ ما بقلب فجأة مش يا عارف. عارف اللي بتحكي عيد الشاب قاعد، اي شب يعني في بيتنا وزي قاعد في انا بس محترمها عشان قاعد عنده هو طيب هو انت ايش هيك؟ طيب ثواني هلا شو مستفز انا مستفز شو لعبته غلط انا؟ هيك حر انت مستفز انا ما اوكي انا مستفز بس شو لعبته غلط انا؟ انا من انا من الغلط على ابن عمي برجع الساعه انا مروح بقول لي خلي تشوفك قديش اشوفك يا اخي طب انا هو نزل عليك يا اخي قصدك تضل يعني او شيء يا عمي تدخن ايش؟ ما, ما بتدخن بسالك انت ما يدخنش معه ما يحكيش معه بس خلص انسى لا ما يحكي معه خليني اسالك مش مش طبيعي يعني هو شب في العاده والله انا بشوف علي خمس ايام خمس ايام يا إيشوا خمس أيام أيوة يا على إنجاز مستاهل تحت قدام الشب هيك طبعًا شو على فكرة طيب خلاص إحنا زماعة بزمان لا يعني لا تتهيني قدامي هو بيت الشب يعني انا ما بعرف انك اصلا ضايل يعني هو بيت الشب ضايل عشانه حتى يا عمي ما تفكرش حالك انت شفتيه تجننيش مين هو شو دخلني شو دخلني هيك انا شو حكيت انا شو حكيت شو عملت كل الحق عليك بيرجع علي بيرجع عليك انا كل الحق عشانك مش عارف يا عمي هذا كان يخليك خليك استنى استنى يا عم ما دي اجا الشب يا انا بجي استنيت عشان الشب انا ليش استنى طيب هالكلمتين خسرت الخمس ايام وخسرت الشب بديش يا عم انا بديش يعني هلا شو بدي احكي له انا فوجي وجهي محمود لا تحمل كلمة اللي بيحكي لك اياها انت قاعد عنده وساكن انا مستغرب هو انا يعني يعني اول ما دزيت فيه ما كان في شو بخفص قاعد تخفيص مش فاهم انت من بدأ بقلبك هذا الكلام على يا عم من كل قلبي لا لا انت من البدايه ليش مش بدايه يعني. يا عمي اسمع انت ليش بيطلع خمس ايام تعال خلي ايام انت زي ما تقول هلاك انا عامل لو سمعت يا عمي مش مستاهل خمس ايام يا مش بدك نطلع انت برا انا بطلع برا من الدوار يا زلمه أنت روح اطلع برا يا انا اطلع لا لا, لا اقسم بالله خزيتني يا زلمه خذيتني انا مش عارف افلام بقى ايه يا خذيتني يا عمي انت بتحكي جد حاليا؟ انا بحكي جد بحكي انا يعني واحد دايس بصوتك وقاعد حر يا اخي مو انت اللي بتحكي شو انت بتحكي في وجهي انت قاعد بتحكي انا بحكي عنه قاعد يعني انت من عمي في وجهي دمي أنا يا أنا ليك عم بدي احكي لك ان شاء الله كبرنا انت ولك شو بتحكي مش بطيش مش على شيء شو خمس ايام يا زلمه اكون درتك انا سيام انا مش مش عارف استخمس طب الشبك عشان نسوي ولا شو شو خمس انا اخترت الشرب ان شاء الله انا اشرب شو في شو انا والله بنعم انت مش طبيعي انت اليوم مش طبيعي بالمره انا ايه تعلمنا نحترم الضيوف طبعا يا باطل يا ايوه والله تعب يا سيدي العزيز مشيت وجد زعل وكثر من الزحال ما ما شو داخلها؟ مشاكل يا عمي انا انا كنت معصب وجدتك في شيء اسوي؟ طيب انت غلطان بدك تعذب الشاب يا عمي ما بعتذرش الشب قاعد يقول لك ما سويت معك شيء ما بعتذرش بقول لك انا ما عملت معك شيء في شيء ليش يطلع من هون؟ انت صار بدك شيء بدي اطلع من غير كثير ما انت بدك تسب عليه يا عمي اذا هو مثلا بده مثلا يسوي مشاكل ليش يطلع؟ شو ليش يطلع؟ وانت انت أنت قاعد بتسب على الشاب. وبتهين فيه. ما استبدلتش عليك مع كل احترام الشب والمشكله انا لا عارف يعني احكي معه ولا عارف احكي معه ومستغرب بنعم طب خلص مع رد علي روح اطلع انت تطيح مع احمد تلف الشارع بقول لك نفس اه اتهوى شوي وارجع على الدوار بتكون رجيت وبنحكي نحن بنشوف الوضع بس حاليا اللي اه مسويه غلط انا الصراحه بكل صراحه بقول لك يا الشب قاعد كان عندي ورايح وانا كمان راجع انقره كمان يمين وراح نتفرق والله يعلم متى راح اشوف بعض سواء انا وياك او العساوي فاحنا هذا الوضع غلط وغلط كله انا اللي عارف احكي معك انا أعمل. عمي تابعوك تابعوك بشوف شو بصير. عمي زعلان شو بده الشب زعلان. مع حق والله ما حق يعني شوف. دايس بصوتنا والله أوه. لازم نحترمه يا زلمه. مقلب برضه ماشي على ابن عمي، اشي من الاخر فاخر. يعني ماشي على نساء وماشي على محمد. عيني آه. <أجمعت> انت غيرت من مش وقت الله يستر يا جماعه الخير اسمع يا ابو ليش انت طيب وطيفني والله أنا بس هذا ماكل يعني انت تريد تقول كيف انا والله ما بقول لك من كيف تقول اسوي ولا من قلة ابن بس انا حبيت هيك غير الجو كيف ماشي عليك والله طلع شباب غيروا منيح زي ربك يا شو اللي كيف ضرب شخصيته فجأة فجأة هيك شو الصبح اللي صار؟ والله انا هذا كل الحكيته كله كله كله من ورا قلبي طبعا انا امبارح مريمت الشباب قبل ما اعتذرت لهم وطيبت خطرهم بس يعني سويت لهم كاس الشاي وظبطتها أه بس انا ما الحكي اخذ شو الانطباع تاعهم عن الفيديو فبنبلش ابو حلوة بالقلب حبيبي شو انطباعك عن الفيديو امبارح عن المقلب عن جد صدمة كان انا كثير كنت متفاجئ انه ليش تغير معي هيك فجأة اه وحسيت ما في الكلام اللي حكيت لي كانه بقلبك موجود وطلعت آه. لي اياه انت قلت يا معقول هو كارهني من البداية بس انه فجأة يعني انت قلت من كنا طاشين مع ليش هيك شو تغير؟ مش عارف جد آه. تمثيلك مش طبيعي انا قلت يعني شخصيته مبينة هادئة هيك <أه> يعني ما أيوة> ما آه طيوب فعلا أنت طيوب بس قلت فجأة شو ليش هقَلب شو الاتصال اللي أجي غيّر حياتي فتفاجأت صراحة مش طبيعي حياك الله أنا حبيبي يا حبيبي الله يسعدك أنا سامش ما بكل زعلنا لا إذا أيوة لا لا, لا <تصح> <تصح> بنعم محمد أنا والله زوّدت عليكم بعدين. <تصفيق> يعني زوّدت علي سوا، بس شو انطباع أنا بالنسبة لي الطباع كويس إذا كان العسوم طبع كويس لأنه في الأول في <تصفيق> الأخير مضيرنا طبعًا المود العسوم ما شاء الله مبسوطنا يعني ثمن مكلب لأنه هاد إن شاء الله أبو المكلب. <تصفيق> بس أستنوا, آه منه آه استنوا منه استنوا منه الا صراحه بضل المشكله هو مسافر كمان كمان لا بتلحق آه مش عليها رد له ا يا عم ضيفك ضيفنا حبيبي حبيبي ما حنمسكش فيك بس خلص حبيته يعني انت بس امك الفلته شو لا لا مقبول مقبول ولا بسوك بجيك على فلسطين عم بعمل بخلي ناس ثانيه انا الصراحة اذا زودت في مقلب ما له جديد يسوي بضرات يعني خلاص انا بدي اروح عمك على خلص ابو الاكبر اجاني خلاص سو جربالك المهم يا جماعه تشخير طبعا ان شاء الله راح نعزمهم يعني اعزمهم احساب ايش اسوي انا راضيهم برضو بزياده وعلى كنت اسوي لا تمرق يوم في الدنيا ابتسامه وقلت ابن عمي كنتم